Bon dia a tots. Hem si vingut un altra cop, visites al campos. Sí. Som la Paula i l'Eric i avui ens acompanyarà a descobrir com és fer un voluntariat a la UB. Som i Fer voluntariat és una de les experiències més enriquidores que t'ofereix la UAB. La veritat és que jo, des de que vaig entrar, sempre m'ha criat l'atenció que em ser formar part d'un voluntariat. Però m'ho heu acabat fent. Doncs a la UAB ho pots dur a terme fàcilment gràcies a la FAS, Fundació Autònoma Solidària. T'apuntes? I tant! De fet, ens han convidat a assistir a un dels actes més importants de l'any. Com vaig a aquí ruda, de natura, perquè avui m'han convidat a participar en un dels programes de voluntariat de medi ambient, que consisteix en revisar totes les caixes niu que hi ha pel campus de la UAB. Alguns cops es fa neteja al campus, anidaments de pájaros. És una mica de consciència sí. envers de la brossa, amb les caixes niu, que a millor un no pensa en quin tipus d'aus poden haver hi al campus. Hi ha pájaros si ¿sí sabes quales són. Estem a l'acte de cloenda del voluntariat d'acollida a persones refugiades, un programa que permet conèixer les seves realitats. ¿Cuál es tu momento favorito del de dia. El voluntariado es una cosa que me ayuda mucho. Es una per a una persona que no sabe nada de aquí. Sobretot és sortir de la zona de confort. Coneixes una persona, o bueno, moltes, que venen d'un context totalment diferent al teu i al final estableixes una relació on cadascú apren de l'altre i això és sí. molt enricidor. Així els estudiants tenen l'oportunitat de realitzar mentories sociales, amb altres joves amb els quals, d'una altra manera, no tindrien l'oportunitat de mantenir un contacte tan estret. I ara crec que sabem més d'Àfrica. Eh, a mi també amb ell. I per acabar el dia ens han convidat a l'acte anual de Cluenda de la FAS, on es troba tothom qui forma part per tal de tancar el curs. I ara ens anem a adreçar a alguns voluntaris per veure què ens han d'explicar de les seves experiències. Fem el voluntariat de croma, que és basat en escoles amb alumnes de risc exclusió També aprens tu amb aquests infants. Si sí, tu fas la monitora, però també ets una infant que aprens més. Jo Estic fent ara el voluntariat de salut. El que fem són intervencions amb diferents grups que anem trobant pel campus. Parlar de diversos temes, per exemple, de sexualitat, de drogues, de salut mental. T'aparrens un jove emigrat i tu el vas a competir ens acompanyen, que alludeu tant en tant, ens no explico coses... I aleshores et veus que realment són igual que tu. Bé, Paula, la veritat és que m'han captivat moltíssim. Això de fer un voluntariat sona genial. A part ni ha tants, socioeducatius, sanitaris, de medi ambient, a presons... I a més, et pots incorporar en qualsevol moment de l'any i només has de fer una formació prèvia. Però i si, per exemple, tinc classes de matins i alguna de tardes, com m'ho podria compaginar? No et preocupis perquè hi ha voluntariats per tots els horaris i fins i tot n'hi ha algun que és online. Doncs sabent això i sabem que està obert a tota la comunitat universitària que es fa en l'entorn més proper a la UAB i que fins i tot ens poden convaliar Valida crèdits. Només em queda... Doncs, Wabers, ens acomiadem del vídeo aquí, dins l'Espai de la FAS. Deixeu-nos als comentaris quin és el voluntariat que més us agradaria fer. I si us ha agradat el vídeo, recordeu-vos de donar-nos un like i subscriure'ns al nostre canal. Ens veiem al pròxim vídeo.